Fiul lui Liviu Dragnea practica ceai politic acuzat de tatleseul la companiile setereine. Predintele PSD, Liviu Dragnea, explica ce devin pentru creterea inflaiei sunt companiile setereine, care au crescut preurile odată ce au văzut creterile salariale venite din partea guvernului. Conform datelor Sistemul Electronic de achiziții Publice, fiul lui Liviu Dragnea, care de-i de porci ferma Salcia s-a aplicat aceea-i acuzat de tatleseula multinaționale. E vorba de unele politici de cartel făcute de unii operatori economici cu capital seterein în România. Deci, nu e din cauza guvernului. Noi importăm 70 din UE Ii constatăm ce aici au crescut preurile la bunurile pe care le importăm. Sigur ce am constatat că aceste ce companii cu capital se teren. Când au văzut ce veniturile românilor cresc, sublinierei salarii, sublinierei pensii, sublinierei au zis hai să merim sublinierei noi precurile. Ferma sa Romcip, după vechiul nume, livrează preparate din carneice trei instituii finanate din bani publici, de exemplu Geredinia Numărul. din Alexandria, am putut vedea, în sistemul electronic de achiziții publice, cum au evoluat preurile practicate de firma lui Dragnea în ultimul an, informează Recorder. În februarie 2017 Ferma Salcia a vândut crem vustit de porc ce trege din numărul punct 6 din Alexandria la preul de 12.84 lei kilogramul. <fie> în martie, preul a crescut la 13.48 lei, iar în septembrie tot gere din Ian numărul 6 a cumprat de la firma lui Tefan Dragnea liderului PSD, crem de porc, hran senetoas pentru copii, la preul de 14.16 lei per kilogram. Adar, o cretere de 1.32 de lei pe kilogram în numai câteva luni, aproximativ 10. A crescut preul la carne tocat, cu circa 7.